هاي وسط البلد، هاي الجامع الحسيني. هاي الجامع الحسيني. هاي وسط البلد. الشوارع طلع المحلات كلها دخلت على المي. المحلات كلها دخلت على المي. المي دخلت كلها على المحلات، حطها